Welcome to Insight Heart. Insight Heart, det er en AR-app for anatomi og sirkulasjonssystemet. Som dere ser nå, så meg tar litt rundt på bakken for å få et merke der jeg kan sette fram meg en person, holder inne, og så går jeg tilbake. Og her har jeg da et virtuelt menneske med blodårer. Og det som er nå at jeg kan jo gå rundt denne personen titte på forskjellige navnelapper på personen. Jeg kan også gå nærmere inn på enkeltorganer. La oss for eksempel gå inn og se på blodstrømmen i hjertet. Jeg kan også gå ut og se med en merkelapp at dette er hjertet. Man har muligheten til å gå inn på organet og klikke på det og få vite Normal mer. Heart om dem også. Now take a look at this healthy human heart beating at a level of 80 beats per minute. A normal heart rate is defined by 60-100 heartbeats per minute in resting adults. Bradycardia is per definition below 60, and tachycardia above 100 beats per minute. Og det som selvfølgelig er veldig gøy, det er jo å plassere dette virtuelle mennesket oppe på ett ekte menneske, og gå rundt og titte på hvor befinner de forskjellige organene seg og så videre på menneskekroppen.